Четвертий день марафону малювання і основна теза сьогоднішнього дня – така ваша увага повністю відповідає за якість вашої роботи і швидкість вашого навчання. Тому вимикайте серіал, вимикайте аудіокнигу, завершуйте телефонну розмову з подружкою, вмикайте якусь музику для концентрованої роботи і повністю поринайте в процес.